Petr de a reacționa după acțiunea lui Claus Iohannis la CCR, cred ce președintele a făcut un exercițiu juridic. Președintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR o sesizare de neconstituționalitate a legii privind aprobarea programului prin care cresctorilor de suine primesc ajutoare de la stat pentru activitatea de reproducție f statului invocând o neconcordant cu normele europene. Ministrul Agriculturii, Petreda, a comentat într-o intervenie telefonică la antena 3-a chiunea Programul nu este unul dorit de Liviu Dragnea sau de Ministrul Agriculturii. Este programul dorit de ar. Tim ce acest sector a fost afectat de-a lungul vremii. În primul rând, nu l-am susținut. În al doilea rând, am derâmat ce am avut. În al treilea rând, suntem tributari atât la importul de purcei, cât și la importul de carne. Nu putem face consumul intern din producția noastră autochtonii Suntem tributari importului. Punct. Nu pot să fac o analiză direct pe această temă, a spus Petreda, care a adugat ce demersul lui Claus Iohannis nu face parte dintr-un război politic. Nu cred ce are lecturi cu Liviu Dragnea, n-are lecturi cu beiatul, ce ne? Liviu Dragnea? Eu cred ce preedintele a făcut un exercițiu juridic, care îi este la îndemân, a mai spus da.